Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Е, умови, з яких ви вмикаєтеся, явно не пасують до вашої усмішки, чи усмішка до того місця, де ви перебуваєте, але ви усміхаєтеся, і це якось додає і, і надії, і настрою. Ну, є таке. Нормальні умови. Більш-менш нормальні. Тобто, це так, можна сказати, з нуля, так? Включення Так Пане Іване, розкажіть, яка, яка зараз е, ситуація Дуже цікаве було інтерв'ю прочитав е, Євгена вашого отецьки Дикого Який каже, що от Насправді, росіяни можуть тільки зараз штурмувати буквально кільканадцять, там, кількадесять максимум кілометрів. Всі, всі сили свої засередили. Але для вас, тих, хто їх там стримують, всю потугу, яка, принаймні, лишилася російська армія, це навряд чи дуже втішно. Отже, яка зараз ситуація? На тому напрямку, де ми стоїмо, де стоїть батальйон «Свободи», саме на Бахмутському напрямку, ситуація... Щодня важка, щодня йдуть якісь штурми, щодня йдуть опади, стріляють з усіх можливих засобів, які в них є. Пробують виконати хоч якісь поставлені перед ними задачі. Маленька перемога, але хоч якась їм потрібна. Штурмують, пробують, пробують підійти, підлізти, влізають в землю вже, закапуються. Максимально закопуються. Вагнеря вже закінчились, oh. з'явилися ноги дешевешники, і також щось швиденьке в землю закопуються. Це трохи складніше воювати. Ці дистанцію з, як, зберігають, коли пересуваються. І інтервал у них є, і не ходять вони так з, під, з гордо піднятою головою. Uh -huh. Ну, трохи складніше воювати. Тала. але інтенсивність е, не зменшується чи не суть, чи несе ворог втрати зараз на вашому напрямку дуже великі втрати ворога це ну це дійсно так і помирають вони <кій> я не можу сказати що тут тисячами їх мільйонами помирає але дійсно ворога дуже багато зараз саме мре на бахмутському напрямку тобто, бо у нас були такі дні, ну, дійсно продуктивні дні, коли ворог там сунувся по декілька, по декілька груп, було таке, що і 15, і 20 військових просто за день а, просто помирали на цьому напрямку. Доходить до, до стрілацьких боїв на лінії до. зіткнення? Є стрілецькі бої, і вони продовжуються, але зараз ми стараємося не підпускати uh -huh. до піхоти, до піхотинців ну, на прямі пострілі, щоб ввести стрілецький бій. Це там дистанція 100 150 метрів. Тобто, відпрацьовуємо на дистанції там, 200 250 метрів з усіх можливих наших вогневих засобів. Тобто, не даємо можливості ворогу ну, підійти до наших піхотинців. У деяких там бригад, у тих, яких немає там таких можливих вогневих засобів, немає там АГСів, немає СПГ. А я знову таки повторюсь, що дуже не вистачає на цьому напрямку важких якихось вогневих засобів. Не вистачає техніки, тобто не всі бригади достатньо укомплектовані. І, і з за цього ну, маємо також втрати з української сторони. А цей брак, брак зброї, він через те, що її важко доправити до вас, чи з інших причин? Ні, ну просто немає. Ну, то, тобто немає танків, тобто, немає важкої якоїсь артилерії, яка постійно працювала. Перевага в артилерії е, відчувається у нас і у Орків. У нас є певні... Знаєте, такі ну, ліміти не ліміти, які ми ну, не, не, не можемо використовувати більше, тому що там, розуміємо, що на день там, от, от, є така кількість певна мін і не більше. <гум> ну, тобто, хотілося б працювати більше, хотілося б працювати краще, хотілося б, щоб більше танків було. Ну, дуже чекаємо цих ліопардів, які до нас приїдуть, будуть допомагати. Ну, Наразі на, на поки що їх немає Дуже багато збито збивають останнім часом і літаків, гелікоптерів російських. Тобто, я так розумію, дуже активна зараз авіація на вашій ділянці так само російська. Дуже велика концентрація літальних апаратів зі скидами на нашому напрямку. Дуже велика. Прям. Активність в рази виросла за останні там, декілька тижнів за останні там 2-3 тижні, вони як, я не знаю, може у них там якісь підвози, дуже багато БПЛА, а саме цих мальків третіх, мальків других, і вони їх використовують і пробують також скидувати на нас воги. Ну, це, це молодці вони. Тобто вчаться, вчаться по потрошку а літаючі хіди є такі ланцети, лі ланцелоти, які також влучними попаданнями можуть знищувати і бліндажі, і техніку нашу. Ну, тобто тут прям гаряче місце. Зараз морози, але ну, буває таке, що 2-3 годинки тиша, але в основному хоч іноді ну, арта стріляє. І ви ж бачите, яка ситуація зараз на самому бахмутському напрямку. Ворог не пробує, ворог, ворог змирився з тим, що Бахмут йому не взяти. В лобову атаку він з фронту не візьме. Він пробує в кліщі взяти зліва, справа, тобто бій, обійти по флангах, взяти північну, південну сторону, обійти, зробити таке пологото і призятися з флангу. І на даний момент ну, там має певні успіхи, невеликі. Це не прям не завалена лінія е, зіткнення, але невеликі успіхи ворог все-таки маємо, маємо це признати. Е, сподіваюся, що ця допомога зараз військова. Ну і не сподіваюся, я впевнений. Е, вона дуже-дуже сильно допоможе нам на цьому напрямку. Чекаємо і Абрамса, і Леопарда. Буде горіть російська. Морде. Дякую вам дуже.